بسم اللہ رحمان یا کہنا کرنا اللہ تیری عبادت کرتا ہوں تیرے سے مدد مانگتا ہوں میں پاکستانی ہوں آج میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ جو میں نے آج سے گیارہ مہینے پہلے اپنی کیمپین شروع کی تھی حقیقی آزادی میں پھر سے آپ کے اور میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حقیقی آزادی ہوتی کیا ہے میں کافی آپ کو سمجھا چکا ہوں کیونکہ ایک ملک کا لیڈر ایک باپ کی طرح ہوتا ہے اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ ووٹس لے کے الیکشن آنا اس کا کام ہوتا ہے اپنی قوم کی تربیت کرنا تو میرا ایک تجربہ ہے ستر سال میری عمر ہے ساری دنیا میں پھر چکا ہوں میں نے جس سسٹم کو ہم نے فالو کیا ہوا ہے جو برطانیہ کا ویسٹ منسٹر ماڈل آف ڈیموکریسی وہ میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے کیونکہ میری بڑی زندگی گزری کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے انگلینڈ کے اندر اور میں نے اور میں نے پڑھا بھی پالیٹکس تھا اور پولیٹیکل ہسٹری میرا سبجیکٹ بھی تھا تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ساری دنیا کے سسٹمز دیکھ کے جب اپنی تحریک شروع کی تھی آج سے اب تقریباً ستائیس سال اگلے سال ہو جائیں گے اس کا میں نے نام رکھا تھا انصاف کی تحریک انصاف کی تحریک وہ ہے جس کو کہتے ہیں رول آف لا قانون کی حکمرانی اور میں نے اس لیے شروع کی تھی کہ میرا ساری دنیا کا تجربہ یہ تھا کہ پاکستان کا مسئلہ ہی صرف ایک ہے ہمارے انصاف نہیں ہے ہمارے قانون کی حکمرانی نہیں ہے ہمارا مسلسل اس ملک میں ایک طبقہ ہے جو قانون کے اوپر بیٹھ جاتا ہے جو کہتا ہے ہم قانون سے اوپر ہیں مارشل لگاتے ہیں تو سارا آئین ختم ہو جاتا ہے پچھلے ساٹھ سال میں آدھا وقت مارشل لو رہے ہیں اس کے بعد جب یہ دونوں آئے یہ دو خاندان آئے انہوں نے جب لوٹنا شروع کیا تو انہوں نے ایک چیز کہی کہ سب کو پکڑ لو لیکن ہمیں نہ پکڑو کیونکہ ہم قانون کے اوپر ہیں ابھی بھی وہ جو باہر بھاگا ہوا ملک سے جھوٹ بول کے اس کی بیٹی جدھر پھر رہی ہے وہ کہتی وہ کیا کہتی پھر رہی ہے کسی کی ضرورت کیسے پڑ رہی کہ ہمارے خلاف کیس کر دیا اور میرے باپ کو یہ کر دیا وہ یہ نہیں کہتی کہ کیا اس نے قانون توڑا یا نہیں وہ یہ نہیں بتاتی کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر جو اس لنڈن میں ان کے پاس ہے ان کے بیٹوں کے پاس ہیں وہ پیسہ آیا کدھر سے اس کی بات نہیں کرتی وہ تو جب پتا نہیں تھا پینما میں کہ کیا انکشاف ہو جانا ہے تو دو سال پہلے تو میری لندن تو چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے کبھی یہ بات نہیں کرتے کہ ان کا کیا انہوں نے اس ملک سے ناجائز طریقے سے منی لانڈر باہر بھیجا اس کے اوپر بات نہیں کرتے. So, وہ, وہ, وہ کیوں نہیں کرتے کیونکہ یہاں عادت پڑ گئی ہے پچھلے ساٹھ سال میں کہ اگر میں طاقتور ہوں تو میں قانون کے اوپر ہوں مجھے کسی کی ضرورت ہے پکڑنے کی تو اسی لیے میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی آج سے جس طرح میں نے کہا اب تقریباً پچیس اپریل کو ستائیس سال ہو جائے گا تو جو پاکستان میں ہو رہا ہے میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہ ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی کیونکہ قانون سب سب سے اوپر ہوتا ہے کوئی قانون نہیں توڑ سکتا طاقتور کو یہ اجازت نہیں دیتا اس ملک کا قانون کہ آپ آپ فیصلہ کریں کہ آپ ایک دم آئن توڑ دیں کسی بھی اس ملک جدھر آج خوشحالی ہے جدھر ہمارے لوگ مر مار کے ویزے لے کے یا کوشش کر کے پیسہ خرچ کر کے باہر جاتے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں کیونکہ وہ خوشحال ملک ہے وہ خوشحال اس لیے ہیں کہ وہاں انصاف ہے وہ قانون کی حکمرانی ہے میں نے اپنے لوگوں کو جب سے میں وزیر اعظم بنا میں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ مدینہ کی ریاست میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کی حکمرانی عدل اور انصاف قائم کر کے ان کو دنیا کی امامت کروائی جو بنیاد رکھی تھی ریاست کی وہ عدل اور انصاف پہ رکھی تھی غربت تھی پیسہ نہیں تھا برے حالات تھے محاذر آئے ہوئے تھے جن کے پاس سب کچھ چھوڑ کے آگئے تھے ادھر, ان ادھر اس معاشرے کے اندر انہوں نے سب سے پہلے قانون انصاف قائم کیا اور بعد میں خوشحالی آئی اور بعد میں وہ ایک عظیم قوم بنے تو جو قانون کی حکمرانی ہے یا جو انصاف ہے وہ کرتا کیا ہے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے تو یہ یاد رکھے کہ جو حقیقی آزادی ہے ایک تو انگریزوں سے ہم نے آزادی لی ابھی تیئیس تیئیس مارچ گزرا ہے کل تیئیس پارچ پہ کیا ہوا کہ بہت بڑا ایک خواب ایک ریزولوشن پاس ہوئی یہی مینار پاکستان میں جو جس کو پہلے منٹو پاک کہتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسی ریاست بنانی ہے جو ان اصولوں کے اوپر کھڑی ہوگی جس کے اوپر پہلی مسلمانوں کی ریاست مدینہ میں قائم کی گئی تھی اور سب سے پہلے جو قائد اعظم ہمارے لیڈر تھے وہ سب سے بڑے کانسٹیٹیوشنس تھے وکیل تھے قانون کی بات کرتے تھے تو آج میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے ہمارے سارے مسئلے اس لیے ہیں کہ طاقتور اس ملک کے قانون کو نہیں مانتا وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم آزاد نہیں ہیں ہم غلام قوم ہیں آزاد قوموں کے اندر کبھی بھی آ... کوئی آئین توڑ نہیں سکتا پاکستان کا آئین پاکستان کے پانچ سپریم کورٹ کے ججز واضح طور پہ کہتے ہیں کہ نوے دن میں الیکشن ہونا ہے کیونکہ آئین کہتا ہے سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے آئین کو امپلیمینٹ کرنا وہ اناؤنس کرتے ہیں الیکشن اناؤنس ہو جاتے تیس اپریل کا کل بیٹھ کی فیصلہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ نہیں جی ہم نے تو ہمارے پاس پتا نہیں پیسے نہیں ہے یا پتا نہیں سیکورٹی نہیں ہے اور ہم آٹھ اکتوبر پہ چلے گئے ہیں. تو یہ آزاد قوموں میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا میں جو آپ کے پاس آج یہ بات کرنے ہوں میں آپ کو سمجھانے ہوں یہ ہوتا ہے جب قوم غلام ہوتی ہے کیونکہ جس ملک پہ آئین نہیں ہوتا اور قانون نہیں ہوتا وہ ملک غلام بن جاتا ہے اپنے ہوتے ہوئے یہاں ہیں پاکستانی اوپر لیکن ہم غلام ہیں ہم آزاد نہیں ہیں اور یہی رکاوٹ بنی ہوئی ہے ہماری پرواز میں ہم آج بیکاریوں کی طرح پیسے مانگ رہے دنیا سے دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں آج رہ دیکھیں کیا حالات کیا ہیں اس ملک کے کہ ایک گیارہ مہینے سے جب سے حکومت آئی ہے امپورٹ جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے آج چھ اب تک لوگ آٹے کی لائنوں کے اندر کھڑے مر گئے آج یہ حال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ مہنگائی آئی ہے اور یہ سارے ان کی پہلے اسٹیٹمنٹس دیکھیں ایک ہی چیز یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان نے بڑی مہنگائی کر دی آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے جس کو ایس پی آئی کہتے ہیں جو سینسٹو پرائس انڈیکس ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو سینسٹو ہیں جس پہ ایک گھر میں خواتین جانتی ہے کہ یوں کے لیے انہوں نے چیزیں خرید ہیں کہ پہ پہ پہنچ گیا سینتالیس فیصد پہ ایس پی آئی پہنچ گیا ہے. یعنی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے جب ہمارا ملک بھی ٹوٹا جب یہاں زلزلے آئے یا سب کچھ ہوا ہر کچھ ہوا لیکن اس طرح کی مہنگائی نہیں آئی ہمارے دور میں کرونا آیا ساری دنیا کے اندر مہنگائی تھی اس طرح کی مہنگائی پاکستان میں کبھی بھی نہیں آئی اور آج جو آٹا جو بنیادی ضروریات ہے ہر ہر گھر کی آٹا جو ہمارے وقت پہ پچپن روپے کلو پہ تھا آج کنٹرول ریٹ پہ ایک سو پندرہ پہ اور بازار میں مل رہا ہے ایک سو پچپن پہ کون سی قیامت آ کہ اتنے گیارہ مہینے میں آٹا آسمانوں پہ پہنچ گیا تو یہ کس کو افیکٹ کرے گا یہ عام لوگوں کو افیکٹ کرے گا تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ہے جو بھی بڑا چوری کرے جو بڑا ڈاکہ مارے اس کو این مل جاتا ہے یا بڑے بڑے کارٹنس بنے ہوئے ہیں مل کے قیمتیں اوپر کر کے پیسہ بنا دیتے ہیں ان کو پکڑ نہیں سکتا ہمارا قانون ساری عوام غلام بنی ہوئی تھوڑے سے طبقے کی جو جب چاہے جو مرضی کر دے تو میں سب سے پہلے تو یہ جو آئین کے اوپر آتا ہوں کہ جو انہوں نے آئین کے اوپر واردات کی ہے کہ جی ہم آٹھ اکتوبر پہ چلا گیا الیکشن مجھے یہ بتائیں کہ کون آج گارنٹی کرے گا کہ آٹھ اکتوبر کو الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا جب یہ وجہ دے دی کہ جی آج پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں یا جو بھی ہے سیکیورٹی کوئی بھی بہانا تو کوئی بھی مار سکتے تو کیا گارنٹی کہ آٹھ اکتوبر کو یہ نہیں ہوگا کون بتائے گا کہ کون فیصلہ کرے گا کہ جی اب اب الیکشن کروانے کا ماحول ٹھیک ہو گیا یہ جی کون فیصلہ کرے گا جو ہم یہ اب اس کے اوپر میں اپنی ساری لیگل کمیونٹی کو آج کہہ رہا ہوں میں اپنے سارے وکلا کو کہہ رہا ہوں میں اپنے سارے ججز صاحبان کو بڑے رسپیکٹفلی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ ڈیفائننگ مومنٹ پاکستان کی تاریخ کا اگر اس وقت ہم نے یہ آئین کا قتل ہونے دیا یہ رکنا نہیں ہے پھر کہیں سب کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ کہا تھا میں نبے دن میں الیکشن کروا دوں گا اور اس کے بعد گیارہ سال تک ایک عامریت کے ملک اس پہ پڑا رہا تھا تو آج بھی اگر ہم یہاں سے ہٹتے ہیں یہ پھر رکنے نہیں لگی بات اور میں ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں آزاد قوم وہ ہوتی ہے جدھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے رول آف لا ہوتا ہے جس ملک میں رول آف لا نہیں ہے وہاں طاقتور کمزور کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے کسی بھی اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں دیکھیں اپنے آپ کے رشتہ دار ہوں گے برطانیہ میں رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں یورپ میں رہتے ہیں کبھی ان سے پوچھیں کہ کیا وہاں انہوں نے کبھی قبضہ گروپ کا نام سنا ہے کبھی کسی کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ ہوا ہے کسی طاقتور نے کیا نہیں کر سکتا کیونکہ قانون کا مطلب ہوتا ہے کمزور کو طاقتور سے اس کی حفاظت کرنا اس کو تحفظ دینا اس کو کہتے ہیں انصاف جب حضرت عمر حضرت ابو بکر حضرت علی ان کی پہلی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں جب وہ خلیفہ بنے پہلی اسٹیٹمنٹ کیا تھی کہ کمزور اور طاقتور کو میں قانون کے سامنے ایک برابر کروں گا یعنی انصاف قائم کروں گا یہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے قوم کی انصاف ہی قوموں کو آزاد کرتا ہے ان عرب, ان عربوں کو جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم بنایا تھا ایک کبیلوں کو مرا کے قوم بنایا تھا جس نے دنیا کی امامت کی تھی اس کی بنیاد انصاف پہ رکھی گئی تھی رول آف لا پہ آج یہ جو سارے ملک خوشحال ہیں یہ سارے رول آف لا ہے تو جب آپ کے ملک میں رول آف لا نہیں ہے لوگ آزاد نہیں ہے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ قبضہ گروپ ہے اس کے بعد دیکھیں کبھی سنا کہ برطانیہ کے اندر یا یورپ کے اندر کسی کو این آر دیا گیا ہو کسی نے پبلک کا پیسہ چوری کیا اس کو این آر میں رہا ہو کبھی سنا کبھی سنا کہ جو آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے رات تو کو پولیس ہمارے لوگوں کے گھروں میں گھستی ہے پہلے انہوں نے پچیس میں کو یہ کیا رات کے دو دو تین تین بجے لوگوں کے گھروں میں گھسے وہاں لوگوں کو اٹھا کے لے گئے وہ عورتیں تھیں ان کو ذلیل کیا گالیاں نکالی پولیس نے اب پھر وہی ہو رہا ہے اب تک ایک ہزار تحریک انصاف کے کارکنوں کو انہوں نے پکڑ لی چھاپے مارے ہیں ابھی ملتان کے اندر وہ بےچارے افطاری پہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ پولیس نے افتاری پہ جا کے اٹھا کے لے گئے لوگوں کو حسان نیازی میرا بھانجا باہر سے پڑھ کے آیا ہوا ہے بڑی خواب دیکھتا ہے کہ پاکستان کے لیے وہ محنت کرنا چاہتا ہے جان مارنا چاہتا ہے اس کو جا کے پہلے تو اس کے پاس بیل تھی اس کو اٹھائی نہیں سکتے تھے اس کو پہلے اٹھایا پھر اس کے اوپر کوئی انہوں نے دفاع لگائی کوئی ایف آئی آر فیک لگا دی کوئی پوچھنے والا نہیں کسی مہذب معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا پھر اس کو انہوں نے جا کے ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی ذلیل کرنے کی کوشش کی وہی کپڑے اتارنے کا شوق ہے ان کو کہ کسی طرح اس کو ذلیل کریں اس کو ماریں مارا مورا میں حسان نیازی اور سارے اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں ہمارا ایمان مان کا حصہ ہے کہ عزت اور ضرورت اللہ کے ہاتھ میں ہے جب یہ لوگ ایسے کرتے ہیں یہ آپ کو ذلیل نہیں کرتے یہ جو ظالم جب یہ بزدل لوگ جیلوں کے اندر جب لوگوں کو مارتے ہیں اور یہ ٹارچر کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں ان کی زندگی میں لکھی ہوئی ہے ان کو ادھر اور آخرت میں ان کو پوری سزا ملے گی اس کی انگریز کے زمانے میں جب ہم غلام تھے انگریز کے کبھی پولیٹیکل پریزڈنس کو اس طرح ٹارچر نہیں کرتے تھے جو شباز گل سے کیا جو آزم سواتی سے کیا نگا کر کے ان کو جو میڈیا کے لوگوں سے کیا جو جمیل فاروقی سے کیا جو ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں پکڑ کے ننگا کر کے مارنا یہ کوئی مہذب معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا آزاد ملکوں کے اندر یہ نہیں ہوتا یہ صرف غلاموں کے ساتھ کرتے ہیں اگر امریکہ نے کبھی کیا بھی تھا ٹارچر تو وہ دوسرے ملکوں میں جا کے کرتے تھے اپنے ملک کے قانون ان کو اجازت نہیں دیتے تھے گوانٹان اس, اس لیے بنایا کہ وہ اپنے ملک سے باہر تھا تو ادھر جا کے ان سے وہ چیزیں کرتے تھے جو اپنے ملک کے قوانین ان کو اجازت ہی دیتے تھے پرائے لوگوں سے بھی فورنرس کو بھی اجازت ہی دیتے کہ اپنے ملک میں ان کو ٹارچر کریں ہمارے اپنے ملک میں جو پولیٹیکل پرزنس ہے اور جس طرح کا ان کو رویہ رکھا ہوا ہے یعنی میں کبھی کب اپنی زندگی میں نہیں سوچتا تھا کہ ہماری ریاست اتنی نیچے گر سکتی ہے اظہر بشوانی نوجوان ہے وہ سوشل میڈیا کا اس کو اٹھا لیے ابھی تک نہیں پتا کدھر ہے وہ اس کے ماں باپ کی مجھے میسج اس کے بھائی بےچارے مجھے ملنے آئے قائب کر دیا اس کو کیا اس کا قصور ہے خوف پھیلانے کے لیے کہ یہاں ریاست ایسی ہے کہ آپ کو کچھ بھی کر سکتی ہے تاکہ سب ڈر کے گھر میں ڈر کے رہے سارے شاید حسین انگلینڈ میں کامیاب بزنس مین ایک پاکستان کی درد رکھتا ہوا کہ جی میں ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہاں کام کر رہا تھا اس کو کل اٹھا کے غائب کر دیے پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہے ایک ہزار سے فہد وہ اسپیشل چائلڈ ہے وہ ضلع شاہ کی طرح وہ بھی ایک کیا اسے ہم کہیں درویش ہے وہ, وہ یعنی اسپیشل چائلڈ ہے وہ ملک ہے اس کے بہنوں کی میسیجز آ رہی کہ جی وہ چودہ سے اس کو غیب کیا ہوا اٹھا کے یہاں چودہ یہ جو پورا کلا ف... زبان پاک کا قلعہ فتح کرنے کے لئے جو تین طرف سے حملہ ہوا تھا اس کو اٹھا کے لے گئے کسی پاکستانیوں کسی آزاد معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا یہ مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں ایسے جو یہاں ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر اسی طرح لوگوں کو اٹھا رہے ہیں جو ہم ہر روز مضمت کرتے اور ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار جگجیتی کرتے ہیں اس لیے کہ ان سے یہ ظلم ہو رہا ہے فلسطینوں سے یہ ہوتا ہے یہ ہمارے سے ہو رہا ہے یہاں اور ایسا ہو رہا ہے ایسا خوف پھیلانے کے لیے کہ سب ڈر جائیں عامر مغل ہمارا کارکون ادھر اسلام آباد وہ نہیں تھا گھر میں اس کے بچے کو گیارہ سال کے بچے کو اٹھا کے لے گئے کون سے ملک میں یہ ہوتا ہے میں پھر سے پوچھتا ہوں کہ کون سے ملک میں یہ ہوتا ہے میں آج اپنی عدلیہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں میں پھر اپنی لیگل کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے اوپر اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے کیونکہ آپ کا کام ہے ہمارے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کے بعد میں اپنے گھر کا میں آخر میں آتا ہوں اس لیے کہ عدالت میں میں نے آج جج صاحب کو اس میں بتایا میں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ میرے گھر اگر کوئی سرچ وارنٹ لینے آئے گا تو وہ آپ نے طے کیا کہ ایک, ایک ان کا کوئی ایس پی پولیس تھا اور ایک ہمارا آدمی اور وہ کٹھے سرچ کریں گے ہم نے کہا بس پلا چالیس لوگوں نے دروازہ توڑ کے میرے گھر گزارے اور تب جب میں یہ بتا چکا ہوں میں وہاں اسلام آباد تھا پیشی کے لیے میری بیوی اکیلی دیندار خاتون جو دنیا میں جن کا واسطہ نہیں ہے اپنی زندگی گزارتی ہے وہ اکیلی یہاں یہاں سے دروازہ توڑ کے اندر گھسے چالیس پچاس پولیس والے کو چھتوں پہ چڑھ گئے کو یہاں بےچارے جو لوگ ملے کو چار پانچ ذرا وہ بےچارے ملازم ان کو مار مار کے ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں کسی کا بازو توڑ دیا پکڑ کے ایک کو بہوش کر کے وہ نالی میں پھینک کے چلے گئے یعنی انسان تو چھوڑے درندے بھی یہ نہیں کرتے اور کس قانون کے تحت کیا جب عدالت نے بتایا ہوا تھا کہ آپ جا ہی نہیں سکتے سرچ وارنٹ کے بغیر اور سرچ وارنٹ میں بتایا کہ کیا ہوگا دو لوگ صرف آئیں گے یا چالیس پچاس لوگ جو پولیس والوں نے کیا لوٹ کے لے گئے جو چیزیں ملی لے گئے وہ بےچارے نوکروں کی جو, جو ملازموں کی جو جگہ تھی وہاں چلے گئے ان کی چیزیں لوٹ کے لے گئے سوشل میڈیا کا لڑکا تھا وہ اپنے کیمرے وہ لوٹ کے لے کے چلے گئے یہ, یہ ہو رہا ہے اس ملک میں یہ آزاد ملک میں نہیں ہو سکتا یہ غلاموں کا ایسے ہوتے ہیں جن کا بیڑ بکیا کو ہمارے کوئی رائٹس ہی نہیں ہے اور اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتا کیسے چلا کہ یہاں ایک واردات ہونے والی تھی پہلے تو مجھے جڈیشل کمیشن جوڈیشل کمپلیکس کے اندر مارنے کی پورا پلان بنا ہوا تھا ہمارے وکیل جو اندر گئے جو تھوڑے سے لوگ تھے انہوں نے وہاں بتایا کہ موہول کچھ اور تھا وہ نامعلوم لوگوں نے کمرے رکھے ہوئے تھے اس کے بعد سی ٹی ڈی کے کپڑوں کے اندر نامعلوم لوگوں نے ان کے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہاں رینجرس وہاں پولیس اور وہاں یہ حالات تھے کہ جو ہمارے جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ جنہوں نے وہاں مجھے ریپرزینٹ دس لوگوں نے جانا تھا ان میں سے شبلی فراز کو مارا انہوں نے وہ بےچارے اس کے ابھی تک اس کی ہڈی توڑ دی ہے کریک کر دیا ہپ شبلی فراز کو وہ جا کے ہاسپٹل ہاسپٹل چلا گیا ہمارا جو عمر سلطان تھا نام دیا ہوا ہے اس کو مارا مارا اس کا منہ کے اوپر ناک اس کی ہڈی توڑ دی کچھ بھی نہیں ہوا اندر یہ حالات تھے میں نیچے چالیس منٹ انتظار کر رہا ہوں اوپر سے پتھر مار رہی ہے پولیس اشتہار دے رہی ہے لوگوں کو ٹیئر گیس کر رہی ہے میں وہاں انتظار کر رہا ہوں اپنی پیشی کے لیے اندر گھستا ہوں تو وہ اور ہی ماحول تھا تو پلان بنا ہوا تھا مجھے مارنے کا مجھے کیسے پتا ہے؟ میں نے مجھے کیسے پتا ہے؟ کیونکہ مجھے پولیس آفیسر نے بتایا کیا پلان بنا ہوا تھا وہ خود حیران تھے اسلام آباد کا آئی جی اس میں شامل تھا اس, نے اس کو پتا تھا اور نامعلوم افرادوں کو پتا تھا انہوں نے مجھے وہاں قتل کرنا تھا اللہ نے بچایا کیسے ہم وہاں اگر وہ جو حالات تھے وہ ایسے تھے کہ وہاں اندر گزی ہی نہیں سکتا تھا تو ہم واپس آ گئے پھر یہاں مجھے کیسے پتا چلا کہ ادھر پلان کیا ہوا تھا مجھے ایسے پتا چلا کہ مجھے پھر پولیس کے اندر سے لوگوں نے بتایا سینئرز نے بتایا کہ یہاں کلان بنا ہوا اور یہاں آئی جی پنجاب اس میں پورا شامل تھا آئی جی اسلام آباد اور نامعلوم افراد انہوں نے مل کے یہاں آپریشن کرنا تھا ایک ہزار رینجر کو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے. کہ جب بھی وہ فیصلہ کریں گے تو جناب قلعے میں فتح کریں گے اور پھر مجھے یہاں قتل کرنے کا پلان ہے مجھے پولیس والوں سے میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ پولیس اس وقت ڈری ہوئی ہے کیوں نام تو ان کا پڑ جانا ہے نام والوں مفاد کا تو نام آنا ہی نہیں ہے تو انہوں نے پولیس والوں نے مجھے آ کے کہا کہ خان صاحب یہاں سے چلے جائیں کوئی کہتا جی کہ زاد کشمیر میں آپ کی گورنمنٹ ادھر چلے جائیں کوئی کہتا کہ آپ کی گلگت بلتستان میں گورنمنٹ ادھر چلے جائیں وہ خوف زدہ ہے دیکھیں. اور پھر اچھا پھر خیص بات کیا ہے؟ فیصلہ کیا جی وہ گا وہ لوگ بنائیں گے جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں ابھی تک پہلے یہ تو کہ جو جی آئی ٹی میرے اوپر بنی ہوئی تھی اس کو تباہ کس نے سیبائج کس کیا ہوا کہ وہ جو جی آئی ٹی کے فائنڈنگز تھی اس کا ریکارڈ کدھر سے غائب کیا گیا آفیسر بدلے گئے کیوں جیسے یہ کیٹیگر گورنمنٹ آئی جی آئی ٹی کو ڈسبینڈ کیا گیا اور وہی آفیسر جو سیبوٹائز کرنا چاہتے تھے جن کے اوپر پروسی جنرل نے بٹھا دیا اور اب وہی لوگ ایک اور جی آئی ٹی بنائیں گے یہ انویسٹیگیٹ کرنے کے میں نے تب بھی کہا تھا میں آج بھی کہہ رہا ہوں اگر جے جی آئی ٹی بنانے آپ سیریس ہیں چیف جسٹس کے نیچے بنائے اور ہمیں کسی کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے اس گورنمنٹ کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے بھی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اب پھر کریں گے میں اور بار بار کیا بیٹھا ہوں کہ کریں گے کیونکہ ان کو خوف زیادہ ہے کہ کہیں عمران خان آ گیا تو ہمارا احتساب ہو جائے گا اس خوف سے یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں یہ جو ساری یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ جناب ایک اور حملہ کرے لیکن میں آج اپنے سارے لوگوں کہنا چاہتا ہوں دیکھیے کارکنوں کو بھی میں کو میسج دینا چاہتا ہوں اپ کون کو میسج دینا چاہتا ہوں دیکھیں پہلے تو میں نے کبھی یہ مجھے کہتے نہیں جی آزاد کشمیر چلے جاؤں میرا یہ ایمان کا حصہ ہے جب اللہ نے فیصلہ کر لیا اس دنیا سے جانا ہے چاہے میں وہ آزاد کشمیر چلا جاؤں چاہے میں جتر مرضی چلا جاؤں کوئی نہیں روک سکتا یہ قرآن کے واضح لکھا ہوا ہے جنگ خندق اور میرے خیال میں جنگ بدر کے بعد بھی یہ آیتیں یہ تھی کہ آپ موت سے نہیں بھاگ س سو مجھے کوئی فیصل... میں تو اللہ پہ رکھتا ہوں میرا تو ہے ہی نسب الین یا کا نعب ہو یا کا نستا میں تو اس کے اوپر اس کی اسے سے مدد مانگتا ہوں لیکن میں اپنی ساری قوم کو بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی کبھی بھی آزادی قربانیوں کے بغیر نہیں ملتی جو چھوٹا سا طبقہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے چاہے وہ بیرونی طاقت ہو چاہے آپ کے اپنے قبضہ گروپ ہو جو, جو اوپر بیٹھ گئے ہیں یہ اتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کرپٹ سسٹم سے لوگ تو لائنوں میں لگ کے آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں لیکن ان کے پاس جو ایک تو ان کے اربوں روپے کے کیسز معاف ہو رہے ہیں اور مزید اور پیسے بنانے کے ان کی اپارچونیٹیز ہے پیسہ ان کا باہر پڑا ہے ملک ڈوبتا ہے ان کو فرق نہیں پڑتا ان اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ یہ جو قبضہ گروپ آرام سے چھوڑ کے چلا جائے گا غلط فہمی بنا رہے ہیں آزادی کے لیے قربانی اور جد و جہد دینی پڑتی ہے آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں تو تیار ہوں میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں میں پولیٹکس نہیں سمجھتا میں تو تیار ہوں جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے لیکن میں تو یہیں بیٹھا رہوں گا زبان پاک میں جس نے آنا ہے یہاں آگے دے لیکن میں یہاں سے نہیں جانے لگا اور میں آپ سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں دیکھیں یہ خوف جو ہے نا یہ پھیلایا جا رہا ہے یہ لوگوں کو پکڑ دکڑ اور یہ اور وہ اور ذلیل کرنے کی کوشش کر ہے, یہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں آپ نے کسی نے اس سے خوف زدہ ہو کے اپنی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹنا کیونکہ ایسا موقع شد آئے نا جو اس وقت قوم کھڑی ہوگی اور جو شعور آ قوم ہے جو ہمارے نوجوان آج کھڑے ہو گئے ہیں آپ نے اب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا یہ تحریک ادھر پہنچے گی جدھر ہم اپنے آپ کو ایسے ایک, ایک وہ پاکستان بنے گا جدھر ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہمارے اوپر کو ظلم کر سکے جدھر ہمیں ساروں کو کمزور سے کمزور کو پتا ہوگا کہ کسی نہ کچری میں نہ تھانے میں نہ کسی پٹوار خانے میں کوئی اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا نہ کوئی نامعلوم افراد آ کے اس کو رات کو اٹھا لیں گے کیونکہ ہم آزاد ہوں گے کیونکہ قانون ہمیں پروٹیکشن دے گا تو میں جو آپ کی اصل جو اینڈ میں آنے لگا ہوں آپ نے اس سے کسی سے نہیں گھبرانا قوم نے کھڑے ہونا ہے ہم نے اپنی آزادی کے لیے آخری خون کے قطرے تک ہم نے لڑنا ہے ہم نے پرومن طریقے سے مقابلہ کرنا ہے اور جو میرا منارے پاکستان کا جلسہ ہے جو کل شام کو انشاءاللہ اللہ کل رات کو عشاء کے بعد تراوی کے بعد جو انشاءاللہ ان ہم منارے پاکستان میں جلسہ کریں گے میں آپ کو اپنے حقیقی ازادی کا پورا روڈ میپ بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے اس عذاب سے نکلنا ہے ہم نے کیسے اپنے ملک کو یہ جو دلدل میں ہم پھنس گئے ہیں جو برے حالات ہیں ہم نے کیسے نکلنا ہے اس سے میں انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنا پورا پلان بھی دوں گا جو بھی کہتے ہیں جی بارش ہوگی ہمیں کوئی بارش بورش کی فکر نہیں ہے قوم نے اس طرح نکلنا ہے کہ آپ نے پیغام دینا ہے ان لوگوں کو جو ہماری ازادی ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ایک زندہ قوم ہے لاہور کے لوگوں کو میرا خاص طور پہ پیغام ہے کہ دیکھیں تحریکیں جو لاہور سے شروع ہوتی ہیں وہ سارے پاکستان میں پھیل جاتی ہیں میرے سامنے انیس سو ستر میں لاہور میں تحریک شروع ہوئی تھی آج بھی وہ وقت آ گیا لاہور کے لوگوں آپ نے نکلنا ہے اور آپ نے پوری طرح مینار پاکستان میں میرے ساتھ کل میری پوری تقریر سننی ہے یہ میرا پہلی بار میں قوم کے سامنے تقریر کروں گا یہ پہلی دفعہ ہوگا اس سال یہ اس سال کا میرا پہلا جلسہ ہوگا اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے شرکت کریں اور آپ جو میں آپ کو روڈ میپ دینے لگا ہوں حقیقی آزادی کا اور ہم نے کیسے اپنی معیشت کو اس دلدل سے نکالنا ہے آپ نے سب نے آ کے اور اس میں شرکت کر لی ہے سارے لاہوروں لاہور کو میں پھر کہہ رہا ہوں انہوں نے ہر قسم کی رکاوٹیں ڈال لی ہیں یہ پکڑ دکڑ بھی لوگوں کے اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں تاکہ ڈرے تاکہ لوگ آئیں نہ تاکہ ہمارے کارکنوں کو پکڑیں گے تو لوگ پہنچیں گے نہیں کوئی فخر پڑتا آپ نے اس اس ظالم اور اس اس وہ سوچ جو کہ جو ملک کو سمجھ دیا کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں اس کو شکست دینے کے لیے آپ نے سب کل نکلنا ہے اور انشاءاللہ اللہ تراویہ کے بعد رات کے نو بجے انشاءاللہ اللہ پھر ہم اب سب سے میرا پاکستان میں ملاقات ہوگی پاکستان زندہ باد